هل تفكر بدء البيع في موقع اي بي ولكن انت غير متأكد من ربحية هذا المجال؟ اذا انت في الفيديو الملائم لكي تحصل على الجواب الصحيح مرحبا انا رضا عازم من اكاديمية كامبوست ولاحظت الكثير من الاشخاص تتردد في دخول مجال التجارة الالكترونية عامة والسبب هو معتقداتهم وعدم ثقتهم بكل شيء افتراضي أو غير ملموس نحن الآن في سنة 2018 مجال التجارة الإلكترونية دخل في جميع مجالات حياتنا وجميع الزبائن في العالم تشتري من المواقع الافتراضية مثل الأمازون، عليكسترس وموقع إيبي الذي يعتبر أول موقع افتراضي أنشئ في العالم والذي يحدد مسار التجارة الإلكترونية بالعالم ملايين المنتجات معلنة في موقع ايبي وملايين الزبائن تدخل يومياً لشراء المنتجات وكل يوم يسجل ألاف الزبائن الجدد المعنية بشراء منتجات في الموقع ولكن من المستفيد من كل هذه المعطيات؟ المستفيدين هم التجار الذين يبيعون في موقع ايبي بسبب كمية الزبائن الهائلة التي تدخل يومياً للموقع سيكون احتمال كبير قسم من هذه الزبائن ستكون مهتمة في منتوجك من أي فئة كان؟ في سنة 2017 شبكات مجمعات تجارية كبيرة أعلنت إفلاسها في أمريكا وبريطانيا بسبب تقدم مجال التجارة الإلكترونية في دولتهم دراسات تؤكد خلال الخمس سنوات القادمة التجارة الإلكترونية ستسيطر على 75% من التجارة العالمية فلا تطيع الوقت على هذا السؤال واشتركوا الان في موقع الايباي وانضموا الى الاف الاشخاص التي تربح المال عبر البيع في موقع ايبي اتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحت في اضافة معلومات مفيدة لكم وللاشخاص التي يوجد لديها اي ترددات او مخاوف في دخول مجال التجارة الالكترونية اكتبوا لي تحت الفيديو ما الذي يمنعكم وسأحاول جاهدا بمساعدتكم لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المثيرة المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع ايباي وأمازون أتمنى لكم النجاح بمشروعكم وسأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو